فوائد اور حاجات کے لیے یہ درود شریف بعد نماز ظہر سو مرتبہ پڑھیں بہت ہی مجرب عمل ہے اور اس کی برکت سے رسق کی تنگی دور ہو جاتی ہے دینی اور دنیاوی فوائد حاصل ہوتے ہیں یا کریم علی سلیب الکریم مادر الجود والکرم و الکرم وََہ کرام وبنِ الکریم وبد ہلمکرم و بارک وسلم اللّہ اکریم علیہ کرم کلعظیم